مش حياتي نربح قيمتي تجمعنا ما ليش نسيت كفيني اللي لا نبكي عليك واقيلا ايه. روحي يا دال ما بلا بك